Primarul aflat în scandal cu Liviu Dragnea nu mai are nicio subliniere ans, decizie durea PSD în privinca lui Mihai Chirica. PSD-a subliniere că Cineceu subliniere a partidului rămâne închis atât pentru primarul Mihai Chirica. Cât sublinierea pentru viceprimarul Gabriel Harabagiu, acuzându-i pe cei doi ce se agac cu disperare de orice mijloc pentru a rămâne în continuare membrii PSD? Conducerea PSD-a sublinierea afirmă, într-un comunicat transmis luni. În ultimii ani Mihai Chirica sublinierei Gabriel Harabagiu au fost într-un permanent conflict cu reprezentanții partidului, iar după ce au fost exclus sublinierei din PSD, cei doi se aga cu disperare de orice mijloc pentru a rămâne în continuare membrii PSD. întreb -me, atunci, e doar o chestiune de marketing? Se veag catii de imaginea acelui mai puternic partid din România în lipsa unor realizări palpabile sau au fost doar ni subliniere te gesturi nature, copilere subliniere ti subliniere-i acum regretaci cele întâmplate? Nu a subliniere te un răspuns. Vei comunica doar ce o a PSD este închis, la ea sublinierei, pentru nu domnilor. Indiferent cât veți încerca să întârziaci lucrurile prin metode mai mult sau mai puțin corecte, vei asigurme ce PSD-ia sublinierei va impune un nou consilier local sublinierei, un viceprimar competent la Palatul Roșnovanu. Mai devreme sau mai târziu e subliniere, vor încelege ce s-au în subliniere cu primarul Mihai Chirica, prietenul fidel Gabriel Harabagiu sublinierei, echipa de cumătrie de la primria ea sublinierei. Cu sau fere voia dumneavoastră cincins vulcanul, le transmite PSD-ia Subliniere-i primarului deia Subliniere-i Mihai Chirica Subliniere-i vice-primarului municipiului Gabriel Harabagiu. Totodată, PSD-a Subliniere-i susține ce a remarcat la sfârst subliniere se trecute un fapt deosebit de grav de intâcare a legii din partea edilului Mihai Chirica. Primarul i-a sublinierei lui afirmat la ultima subliniere din ca Consiliului Local ce m-am consultat sublinierei cu judectori, sublinierei cu avocați care vorbesc despre efectele unui ordin, fapt consemnat sublinierei în procesul verbal al sublinierei din cei din 30 martie. Suntem indignați de acest lucru, sublinierea îl somne public pe primarul Mihai Chirica să explice natura afirmacilor sale. Legea numărul. 303 2004 privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor prevede ce judectorii sublinierei procurorii nu pot să dea consultati scrise sau verbale în probleme vigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanțe sau parchete decât acelea în cadrul ceror sublinierei exercit funcția, se mai arată în comunicatul PSD-a sublinierei. Lucerea social-democraților afirmă ce este inadmisibil ca primarul celui mai mare municipiu din Car, Duc Bucure, să fac public astfel de afirmații iresponsabile cu privire la posibile decizii ale instanțelor judecătorești. În replic, primarul i-a Mihai Chirica a precizat. Într-un comunicat, ce nu este niciun secret, faptul ce se consult cu jur sublinieră T sau fost sublinieră T magistraci pe subiecte juridice care se refer la administrația locală. Spre deosebire de subliniere FVML, mici dragnea de la Bucure sublinierea ca subliniere I de la ea subliniere ii. Eu nu mă creda tot cunosctor subliniere -i. am bunul simț de a me consulta cu special subliniere în domeniile de activitate pe care, personal, nu le-i se tepunesc. Nu este nici un secret, am declarat-o subliniere-i public, ce me voi consulta cu special subliniere din mediul academic? Sublinierătii magistraci, jur sublinierătii avocați sublinierei alci oameni de bine în chestiuni juridice care de administrația locală, cum ar fi prevenirea abuzurilor sau implementarea unei strategii locale anticorupție. Doar gând alturi de noi special subliniere ti din toate domeniile, nu cretori de mape de partii, vom putea cre subliniere te nivelul de performanță al activității municipalitcii", a declarat primarul Mihai Pirica. Se pe în a trecut, viceprimarul Ia în lui Gabriel Harabagiu a revenit în funcție. După ce Tribunalul i-a subliniere i-a admis cererea de suspendare a Ordinului Prefectului privind încetarea mandatului său de consilier. Tribunalul Ia Sublinieră i-a admis marci cererea de suspendare a Ordinului Prefectului de Ia Sublinieră i-Maria privind încetarea mandatului de consilier în cazul viceprimarului Gabriel Harabagiu, până la judecarea pe fonda cauzei. Decizia este executorie, însă poate fi atacat cu recurs. Gabriel Harabagiu a declarat ce instanca de judecat a oprit încercarea de intruziune brutală a politicului în bună funcționare a administrației publice. Pe 23 martie, prefectul de ea sublinierei Marian Herbescu a anuncat ce a semnat ordinul de încetare a mandatului de consilier pentru Gabriel Harabagiu. După ce acesta a fost exclus din PSD, la câteva ore după anunțul prefectului de ea sublinierei, primarul Mihai Chirica a spus ce a plecat în concediu de orihne sublinierei ce prerogativele sale au fost preluate de cetră primarul Gabriel Harabagiu. ca a precizat atunci ce nu sublinie nimic despre decizia prefecturii sublinierei ce până la revenirea din concediu, Harabagiu este cel care gestionează trăburile curente în primăria a sublinierei. La câteva zile, Irica a revenit din concediu, iar Harabagiu a renuncat la funcția de viceprimar. După ce a luat act de ordinul prefectului de ea subliniere Mihai Chirica a precizat ce PSD încearc să intervin în funcționarea primriei subliniereene, acuzând filiala judeceană PSDC are o conducere degenerat până la statutul de presubliniere de picioare a lui Dragnea. Atât primarul Mihai Chirica, cât sublinierea i. viceprimarul Gabriel Harabagiu au anuncat ce au atacat în instant ordinul prefectului de ea sublinierea conform Newsro.